Då börjar jag. Det är ett avsnitt i Konsthantering Talks. Och konsthantering är ett område som Riksantikvarieämbetet har lyft- för att kunna samla och främja och, eh, det arbete som görs av de personer- som arbetar med att installera, montera, förankra, lyfta, och förflytta- och hantera konst och kulturförmål. Det är en väldigt mångfacetterad grupp, som jag sa. Och det här är en, en början att samla till ett branschforum som vi har genomfört. Är det tre stycken vi har haft? Och eh, vi tittar just nu på hur vi ska fortsätta under, under kommande år med det här. Men, men detta är det sista Konsthantering Talks för 2021 som nu hålls i januari. Och jag säger välkomna till alla som är med och allra mest vill jag välkomna Max Emland från Malmö Konstmuseum där du är museitekniker redde är din Yesbox. Ja. Då har vi samlat in det och det finns väldigt mycket att säga runt Malmö konstmuseum och hela Malmö kommuns kulturpolitik, hur det har påverkat museet under årets lopp. Men vi tänker att vi tar lite efter hand så att det inte bara blir en, en rabblande av organisationsförändringar. Men hur länge har du arbetat? Då tänkte jag fråga dig på Malmö konstmuseum, men jag får väl först säga på Malmös museer i stort. Ja, jag började i 1978 som, ja, som städaren och sen så blev jag extra vaktmästare sen fick jag en färsttjänst tjänst 82 och, sen, och då var det med man med museum och Och sen bildade man, eller så 90, vad kan det vara, 8, så bröts alla avdelningarna på museet ut. Naturmuseet blev det, då, Stadsmuseet och Konstmuseet. Och sen några år senare, så slog man ihop i början, utom Konstmuseet och arkeologiska verksamheten. Det låg också utanför. Så att sen typ 98-99 har jag jobbat på Konstmuseet. 24 år på Konstmuseet. Ja. Ja, eh, och du nämnde hur du kommit in från städare och vaktmästare och så, men eh, vi kan väl fortsätta prata lite om dina arbetsuppgifter, hur det har förändrats? Ja, från början så var det som sagt, det var vi vaktmästare allihopa. Det fanns ju inte museitekniker i, i Malmö stad. Det fanns eh, i övriga Sverige, men, men inte hos oss. Och efter långt... Fackligt arbete så lyckades vi ju då eh, runt 2000 få igenom att vi skulle bli eh, museitekniker och få in den beskrivningen i Malmö stads eh, Och just det fackliga arbetet har du ju verkligen engagerat dig i. Ja. Hur länge har du varit fackligt aktiv? <laughs> alltså som, som förtroendevald och... Då, det är ju en 35 år ungefär. Mm. Så att jag har ju varit med om alla processerna här. Och, och, när det blev bildade från grundade det det, eh, museinämnden som vi löd under och eh, Sen bildade man ju kulturförvaltningen. Eh, vilket kanske. ja Det var många som tyckte det var som hoppade av sina poster och både politiker och eh, chefer i de olika institutionerna. I och med att jag har suttit i nämnden också som, liksom, alltså som facklig så har jag haft en del insyn i de olika processerna och medverkat i en del av, och, och mm. Hur många chefer har du har du arbetat under, eller med, tillsammans kanske man ska säga? med? Ja, om man säger från början så var det ju, alltså man tar från, när det var med museum så, så blev det ju en, eh, vad det, ungefär tio stycken. Och sen konst, när det blev konstmuseet så är det tre stycken. Mm. Den första, Kristensson han satt ju i ja, 25 år. Mm. Nej, inte riktigt. Men, jo, gjorde han som, som chef, men han slutade ju för, ja, när nu var. Och sen kom det en som jobbade några år och sen så nu har vi en ny. Mm. Kirsa, som ja. jobbar hos oss som chef. Ja. Och det är, ja, det jättebra, härligt. Här. Det här med det kollegiala samarbetet och och hur, hur det fungerar mellan olika, delsgrupperingar men också, det, det ska vi säga, det är ett ganska litet museum. Hur många är ni anställda nu? Uh, runt 15. Mm. Och vi har då eh, Sveriges tredje största konstsamling. Mm. Och vi är 15 stycken som ska göra allting då med, med ja råda och bygga och... och, och <laughs> ha ett innehåll också. Ha ett innehåll också, ja. Precis. Ja, nej, det, det, det är. Och sen så läggs det på hela tiden från politiskt håll. Att man ska... Ja, det är ju en massa utredningar och massa som de vill ha gjort också. Och då, då ska vi tillhandahålla det lika väl som de... Till exempel museet i Honramman. Mm. Så att det är lite lättare för dem att avdela personal till att göra det de vill ha mm. än hos oss. Mm. Nu har det ju blivit en förändring också från, från början då, eh, fram till ja, så länge Jan eh, kristens som var där, det var i 2012, han slutade Ja, då, då gjorde vi ju allting inom, alltså... Eh, Inom huset så att säga. Byggde alla utställningar. Mm. Äh, kurerade de väl kurerade också inom huset ja. allting. Men sen så blev det ju en förändring och nu är det ju mycket folk som hör in för att bygga utställningar. Alltså hjälpa till att bygga utställningar och hörs in för att kurera och mm. mm. får möjligt. Så att det, det är lite skillnad och. Äh, Ja, det, är klart det, är det, det är kanske lättare, det, det underlättar ju naturligtvis för oss i, i och med att vi inte är så många. Va? Men, men sen för konstens del så är det, jag och det är en uppfattning att är man, är man anställd så har man, värnar man mer om föremålen och, och hanterar föremålen på, på ett korrekt sätt. Men det, jag säger inte att de inte gör det, va? men, men det, det, det blir ändå en skillnad när man liksom ser, ja, tar det från början till slut, så att säga. Mm. Jag tänker på det här med utvecklingen och arbetsuppgifter och så som har, som har skiftat. Och, och vi pratade ju lite innan om det här med kompetensutveckling också och vad du fått för utbildningar. Och du berättade om det här med handskarna. <laughs> Det var, det var, I början var det ju liksom inte eh, speciellt mycket det här med handskar. Möjligtvis som det var <kör> så, så, så men, men så hade vi en papperskonservator på den tiden, Mette Rom, som, eh, ja, som förklarade väldigt bra att nej, men det är klart att man ska ha, ha vänta på sig alltid att, eh, när man handhar för dem. Mm, mm. Sen blev det en liten förändring när vi hade en kinesisk utställning, kinesisk porslin? Då kom det en delegation från Kina som, som, handhöll, ja, som arbetade med det. Och de hade ju inte väntat och de sa att nej, det, det, det ska man absolut inte ha när, det, när man handlar om porslin. Mm. Så. Och det är ju logiskt varför man har Jo, samma... men det, det finns ju vinylhandskar också som man kan ja. ha då. Men just portlin är ju inte så... Nej, ja, det är inte så lite för... ...som metaller eller organiskt ja. material och så, så absolut. Och det gäller ju liksom att man, man, man, man får tänka efter vad, vad det är man ja. ska handa, så att säga. Va? Mm. Och få bäst grepp och vad som är i det hela taget, det mest säkra och lämpliga. Ja, ja visst. Det är det som är... Så att man inte tappar det. Nej. Har du fått någon mer sån här eller gått någon mer generell utbildning eller kurser under åren eller har du bara vuxit in i de nya arbetsuppgifterna? Nej, de har jag nu bara vuxit in. Vi har ju gick någon, någon ljus kurs för är oss sedan kanske <låder> någonting i Stockholm, eh, och, eller ljussättningskurs ljus, ja, överhuvudtaget, belysning. Men eh, nej, annars är det som, ja, som vi har eh, gemensamt, man har lärt av de äldre generationerna och hur man hand och, hur man, och så får man ju tänka själv också lite grann. Va. Så märker man ju att det är ju en stor brist på kompetens Eh, alltså, ja, även, eh, även inom museerna, eh, men eh, framförallt ute i publiken, vi har ju mycket depositionskonst. Mm. Och, ja, och där ser man ju att, eh, ja, ibland på vissa ställen när vi kommer och de har själv plockat ner det, så, så ja, de har ju satt det helt fel va, med bilderna i varandra, och de, utan någon som helst tanke på hur man, hur man hanterar och sätter och värnar om så det, det, det är ju nu allmänt att folk inte vet hur man ska hantera förmån. Nej, det är lite spännande, för att det måste ju slitas och gå sönder hos de flesta. Det är på samma sätt som det här med städning av magasin. Att det gör man en gång om året, men hur gör ni hemma då? Nej, nej, nej precis. Ja, nej, det måste ju ske kontinuerligt. Ju naturligtvis. Mm. Det här med det fackliga arbetet, du började berätta om att du suttit med i kulturnämnden och att du har... Men du har alltid haft ett stort engagemang för det? Och att vara ja, det, delaktig? det har jag haft och eh, från början var det vanliga alltihopa och sen så införde vi samverkansavtalet. med Armeen. Och som en av de första städerna som min företrädare. Och det är ju klart bättre för att då, då, då blir alla mer involverade. Men fortfarande finns det problemen att eh, folk är eller många är rädda för att eh, säga vad de tycker och säga. Ja. Det, det, då, då riskerar man att hamna i lite dåliga dagar för. Jag är inte mitt chef för kanske och sånt här. Och så... Nej, det, man, man pratar gärna i och. Jag och det, tänker... Jag har jag bättre, men, absolut, men, men det finns kvar på sina ställen. Det, är ja, för du är inte rädd för att säga vad du tycker. Är det en tillgång i arbetet eller har du också känt det här att man inte får säga för mycket? Ja, ja, ja, nej, ja, jag, jag kan ju inte låta bli, men <laughs> det är för dumt alltså. det är, Tyvärr är det ju mycket dumheter som man stöter på hela tiden, så då måste man ju. Men det är klart man, man får väl... Man ska ju välja sina strider, som det heter. Men det var ju mm. någon vi hade som var säkerhetsansvarig ute på magasinet som hade varit någon inom Säpo innan och, och, och han var tagit på magasins och eller och han, han sa just det att man ska välja sina strider. Alla väljer sina strider. Och så, ja, utom Max, han väljer ju alla. <laughs> så lite, lite, lite där är det väl. Det är på gott och ont. Absolut. Ja. Så här. Eh, jag tänker på det här. Du berättade när vi pratade innan att just nu så är sammansättningen i samverkan lite speciell för du sitter med men inte museichefen. Har jag uppfattat det korrekt? I någon nämnd eller ja, någonting? Typ? Ja, det är ju nämnden då. Ja. Eh, Först så, så hade ju eh, nämnden mycket med. Nämnden och institutionscheferna eh, var ju mycket mer eh, knutna, på, de, de satt ju med vid alla nämnsmötena. Eh, och eh, det har ju försvunnit så nu är det bara precis som det är något, något särskilt som de ska redovisa för. Va, som de är med. Eh, och det är lite dumt va, för avståndet, i och med att avståndet från institutionen till polit, politik, eller politiken mm. är det är större, så vet de inte egentligen vad det är som bestäms eller det är som, eh, hur det som påverkar och, och, och så på samma sätt jag menar ju fler som, som, som är emellan eh, desto desto, mer, ja, desto är desto svårare områder och och liksom få en rätt bild för dem kan jag tänka mig. Och du, hade... Och mm, du hade det här exemplet som vi som var väl precis innan jul nu, det här med förslag på höjd- inträdesavgift och ändrade öppettider och sådär. Och där, där, där ni faktiskt från museet fick förklara konsekvensen av förslagen. Mm. Och, och det var ju eh, bra och för att just det där... Jag är ju egentligen för eh, till till till museer överlag. Det är ju, det är ju en utbildnings... Alltså för folket. Va? Det är folkets föremål. Det är för folkens, så det är klart att det ska vara fritt, va? sen kan man ha en liten avgift naturligtvis. Men så vill man höja det, chockhöja det faktiskt, från 40-100 till kronor. Och då blir det ju så att det, de som drabbas, det är ju kanske de som behöver det mest. alltså Utsatta eh, god och, och så att då, då har de inte råd att gå på museet. Eh, så fick vi ju liksom, och så var det en diskussion, och där det var ju en del av politikerna som var för och en del var emot och sen så blev det att det blev ingen höjning. Vilket var positiv. Sen skulle det ändras öppettiderna. Och, där var det ju väldigt bra att man fick igen stängt måndagar. för Vi var ju ett av de få museerna i världen som ja, har <laughs> öppet på måndagar. Och det funkar ju inte utan man måste ju ha en dag som man kan ja, underhålla utställningarna och så. Så, att det, så det var ju välkomnande. Och sen skulle man då ändra så att man öppnade en timme senare. Och det, ja, visst, det kan man ju göra men man vinner ju inte mycket på det. Däremot om man hade öppnat två timmar senare, det säga sen klockan 12. så hade man... Eh, tidsmässigt, arbetstidsmässigt, så hade man eh, inte behövt någon lunch under öppertiden och då hade man sparat in två stycken norskavlösa, en på Tekniska och en på Malmö museet. Och en för Konstmuseet kun också. Nu är det lite, för inna, lite speciellt med Konstmuseet, vi, vi löser det på ett annat sätt. Men mm. då, och då hade man, hade man gjort det, då hade man eh, sparat en miljon på det. Ungefär. Alltså vad det kostar att ha en anställd. Extra, där då. Mm. Så, att, så det var lite med där där nej där tyckte de men nej det vi ska öppet så mycket som möjligt. Ja, men då vetar man ju ingenting. Då kan man bara öppet från 10 ja. ja. För även besökarna tar ju lunch också. De tar också lunch. Ja. Eh, jag tänker på, på att du har sett under de här åren hur hur Malmös befolkning har använt museet och vilka grupper och så kan du se någon förändring där över åren eller hur hur uppfattar du det Den, vilka grupper och vem som har tillgång till museet? Jag är med att vi har ju, alltså 40 krona är ju en relativt låg, eh, lågt inträde, så, så tycker jag nog att eh, de flesta har, har tillgång till det. Men sen är det ju lite grann också att man ska ta sig dit och man ska, så det blev också en, en, en kostnad. Sen, eh, ja, skolklasser och så eh, kommer ju dit och eh, kan boka in sigt och det är jättebra att man kan. Mm. Men annars. Nej, jag tycker inte det har väl skilts speciellt mycket från i början till nu. Det, det, det, det är ungefär samma. Det är samma ålderskategorier som kommer. Det, det är inte någon sen och man säger det, det är väl klart att det är många. Mm. Nu, nu har ju Malmö vuxit extremt mycket där och, och då också med, med, med folk från andra, hela världen. Så det är klart att det, vi har ju fler folk från hela världen som kommer att titta på till det än vad vi har haft tidigare, eller då i början, då var det ju Malmö och turister på sådana, men, men nu lite skillnad. Och det är bra, det är jättebra. Det som kanske inte hänger med riktigt är ju informationen till till besökarna då. Att vi har ju många eh, ja, arabspråkiga eh, besökare och där finns väl inte speciellt mycket information på arabiska. Nu har det väl börjat komma lite grann på engelska i alla fall. Så <laughs> det är ju inte första <laughs> Men första steget. Eh... Jag tänker vi ska inte ta hela den här diskussionen om eget konstmuseum och en byggnad och så, men jag vill bara nämna det med tanke på att ni är, konstmuseet är i samma lokaler som Malmö museer och den övriga museiverksamheten, den kommunala, och det finns ju för- och nackdelar med det, men en fördel är väl just att konst som ibland kan vara lite i alla fall ansett som svårtillgängligt och så, att det finns mitt i det andra. Kan du prata lite om hur, hur besökare slinker in och vad som, som kan uppstå? Ja, men så är det ju att, att man... man ja, men Det, det är ju fördelen med att ligga i samma byggnad. Så barnfamiljer springer ner i akvariet och tittar lite. Och så springer de runt och, och kanske på slottet, och så förar de sig upp till konstiga galleriet och förra sig något. något ja, samtidskonst som, som, som är helt obegripligt för dem. Och många gånger så har det varit då att barnen de springer in och vill, nej, nej, nej, nej. Det är bara konst. Vi, vi går nu. Vi, är ja, men jag vill titta och så där ja, och så får de då in. Och nästa gång de kommer så för, tittar de ju lite mer va, och lite mer. Va. Så att, det, jag tror att det är väldigt bra att, ja, att man har det i närheten av något annat. Nu tycker jag ju absolut att man ska bygga ett nytt konstmuseum eftersom vi har så stor samling. Mm. Men då, då bör den ligga i närheten av de övriga museerna va, så att man kan ändå ova oh, här in ja, oh, ja, så titt alltså när man ändå är, är på plats. Alltså. Jag, jag tror att det. Säg någonting om, vi nu, eh, om det nu blir något nytt konstmuseer. Förmodligen om man blir kulturhuvudstad 29, som det är tänkt, så eh, bygger man nu ett, ett nytt konstmuseer innan dess. Sen får jag hoppas att man bygger det på ett rätt sätt. Men jag menar nu återigen, det är det du med konstateringen. Och då ska man ju, eh, enligt min åsikt, bygga det naturligtvis med magasinet i samma. På samma plats. Så att man har ja, just för att man slipper transportera föremålen och packa in dem. Och, och för det är ju det som sliter. Det är all hantering sliter. Och ju mer hantering och, och även att pack, packa in en tavla i 10 och bubbelplast, eh, sliter också. Allting sliter. Så att har man det då i huset så är det. Ja, man sparar rätt mycket på det. Miljömässigt sparar man ju extremt mycket på det med både transporterna fram och tillbaka mellan magasin och, och museet som det är idag. Då. Eh, väldigt mycket transporter. Inpackning då med bubbelplast och tydbeck och, och, och, och eh, extremt miljö. <laughs> Extrem miljöpåverkan är det ju. Så att, eh, man, och alla, alla hade vunnit på att bygga det i, i samma hus. Inte tro att man kanske har tänkt, för det kostar ju mer ju naturligtvis. Mm. Mm. Så att, tyvärr, men, men mm. ja, jag tycker är, man måste tänka lite mer. Man måste... Men återigen, steget mellan mellan institutioner och politiker och beslutsfattare är, är tyvärr för stort ibland. Mm. Om det blir ett nytt museum till 2029 då, är du med då Mark? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> du har börjat fundera på pensionering, har du sagt. Ah, jo, jag skulle väl Jenny skulle jag göra nu. Men, men samtidigt, det händer en del hos oss och ja, vi har bra samarbete. Så att, lite tag till kan väl. Mm, mm. Även om jag längtar efter egen, egen tid, så att säga. Ja, jag Kans tänker det. om vi ska summera dina 40 år i, i eh, kulturens tjänst, mm. Mm. kan du säga, nu ställer jag så här flera frågor på en gång, men vad som har varit bra, viktiga lärdomar som du har fått och vad som hade underlättat ditt jobb när du ser tillbaka? Ja, alltså någonting som är väldigt eh, som brister, och det, det gör vi ju inte bara hos oss, utan det är på många ställen och många eh, in, museer, eller runt om som jag har förstått det. Det är ju eh, kommunikationen. Alltså, eh, inte bara utåt att nu har vi den utställningen, gör vi det, utan även inom inom museet och museerna, att man, man, man, man behöver kommunicera mer, behöver kommunicera mellan medarbetare om, eh, så att folk förstår vad man, vad man sysslar med och, och ens ja, Men Jag gör detta nu, jag kan inte göra tre grejer. Precis samtidigt kanske. Var. Utan, så att, lite, lite mer eh, transparens. Lite mer eh, Kommunikation och mycket mer framförhållning. <laughs> för det har det också varit under alla åren så mycket frank Och här kommer det en transport nu. Aha, visst, ingen vet någonting och så får man lämna allt vad man har för att springa ner. Ta inte optimalt andra gånger. Men... Nej, och det, det är inte för hanteringen heller när man Nej. inte kan förbereda. Nej. Precis. Men nej, är ja, vet jag inte vad jag har för. <laughs> så. Du har inte så mycket att jämföra med? Nej, det har jag inte. Jag har jobbat lite på någon mark innan. Och på, på, på, faktiskt på fritidshem har jag jobbat Jaha. en del. Jag skulle egentligen bli fritidspedagog från början. Men då blev jag erbjuden en fast tjänst. Nej, då hade jag ändå börjat på, på, och gått några veckor på fritidspedagogutbildning, men så blev ju fast känd, så jag nog en fastjänst Fan, Jag kan ju alltid gå i skolan sen. Det är kanske det du ska säga. Jag, <laughs> ja, jag, jag kan säga att jag har, det har varit väldigt roligt och väldigt... Eh, det har varit ett helvete ibland naturligtvis och, och mycket eh, stridigheter med olika chefer och sånt där och... och eh, och det har man ju fått ta, men det har varit väldigt kul också. Jag kan säga att det var väldigt roligare för det var mer sammanhållning för, Även om det var revetänkande då också, men det var ändå mer, ja, det var mer sammanhållning på något sätt. svårt att förklara, det är väl det att jag börjar bli... närma mig hundra och de andra är i 30 års ålder. Jag vet inte så kan det ju vara. Jag att vi kan... är kul jättemycket konstnärer har ju passerat revy som, som jag har lärt känna och så. Det väldigt stimulerande. Vi runt om i hela världen som ja, byggt utställningar i Tyskland och i Malaysia och hämtat grejer överallt och kört. Ja, nej det har varit det har varit ett väldigt omväxlande jobb. Omväxlande 40 år. Härligt. Jag tänker om vi kan släppa in någon, om ni har frågor till Max här så kan vi se om någon tycker att vi har missat något. Adina? Då. Jo, tack. Jätteintressant. Det finns jättemycket som jag tänker på. Du sa att ni var 15 personer. Hur många är ni som är museitekniker? Är du själv eller har du kollegor som Nej, vi är, vi är väl, du måste tänka efter, vi är väl tre, tre, en, Tre stycken, ja. Och okay. en konservator. Ja. Um, Samlingar, också det här magasin, det är ju alltid spännande när man har externa magasin, såklart, <laughs> med allt vad det innebär. Eh, då Finns det personal som, som arbetar där konstant eller är det bara att ni åker dit och hämtar och lämnar? Nej, vi jobbar där konstant. Alltså jag, ja. Förr jobbade jag inne på museet, alltså, ja, nästan utslut, alltså innan mm. vi hade det ja. externa magasinet. Va? men sen och sen I början så var det lite det och då och nu är jag ju alltid där och där är en till som alltid är där. Mm. Jag tänkte att, du sa ju också att det är, är två stycken, sen har en, en man, vi har ju ihop med museer och okay. har ju en hel uppföljning med, med folk. Ja. Och sen precis, du var ju själv inne på säkerheten för... Jag tänker både säkerhet eh, föremålsmässigt men, men eh, annat också vid utställningar och så vidare. Det är alltid svårt när man, man måste ha föremålen mellan två olika platser. Hur löser man säkerheten på den biten och hur hanterar man så att det blir föremålssäkerhet också under själva resan. Men eh, eh, det är ju utmaningar som man har. Ja det är det, verkligen. Ja. Nu har vi ju fördelen att vi har en chaufför med mm. en, en, en riktigt klimatanpassad bil och luftfjädringar och allting så att den, och han har ju jobbat hos oss i, jag vet inte, kan det vara 20? Många sig? år. Ja, ja, många år. I alla fall. Ja, jag och han, han börjar ju, vi hade ju ihop med mer Malmö museer från början och då men han anställde över och sen helt så skulle han anställas på magasinet. Men nu är han hos oss. Men vi servar ju även museien, ja. museien. men säger Men alltså, det betyder att ni har en egen bil som... som ja, äh, ah, vilken lyx! Ja, det är lyx alltså. Så därför så att säkerheten är, är ju hög när, när vi transporterar ja. mm. så att det, och, och i och med att vi hanterar det själv så är det också säkerheten. För, är, är, för men, men ändå all, all hantering sliter på Så mm. så är det. Absolut. Ja, nej, men det var intressant. Jag, jag återkommer med kanske om jag får, ja. får, får, får frågor för att det är mycket ja. som, som sätter igång och, och jag funderar över. Absolut. Du är välkommen. Ja, tack. Jag kanske hör av mig om mer om för ja. ett litet studieförsök. <gärna>. Ja, ja, absolut någon mer som har en fråga till Max? Nej, Nej. då får vi väl runda av och eh, Det är väl som på en arbetsplats att eh, frågan... Kommer korridoren? Och nu började du hacka, Max, och nu tror jag att det är ett tecken på att vi ska runda av. Men jag tackar dig så hemskt mycket och jag tackar er som har varit med och lyssnat. Och det här kommer att finnas på, på Riksantikvariearbetets hemsida. Och där kan ni också titta på information om branschforum och lyssna på de konsthantering som som ligger där. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Tack, hej då.